לא צריך להיות שופט אליון, סופי הדוק של דרמות משפטיות או סתם יש ציבור חקירה כדי לדעת שמשפטים הוא התחום מספר אחת בישראל. חוץ מזה, עורך דין בבית היה מאז ומתמיד מסת נפשה של כל אמא יהודיה. שלום דקטור okay. ריבי כהן. ‫-שלום. ‫באתי לברר, האם עדיין כדאי ‫ללמוד את תואר ראשון ממשפטים? לימודי משפטים הם שיטת מחשבה, הם כלי עבודה, הם נותנים לך היום כלים לעסוק במגוון רחב מאוד של עיסוקים. למעשה מדובר היום בלימודי בסיס שמאפשרים לך להשתלב אחרי זה בשווקים שונים, לאו דווקא בשוק המשפטי. אנחנו מזהים מגמה מאוד של אנשים בוגרי תארים קודמים שדווקא באים ללמוד משפטים, לא על מנת לעשות הסווה, אלא להכיר יותר את החוקים במדינת ישראל, את הפסיקה במדינת ישראל, את המגמות. רואה חשבון שמספרים שההשכלה שלהם כל כך בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה, בסוציולוגיה, בקרימינולוגיה שמרגישים היום שדווקא העשייה שלהם משתבחת בעקבות הידע החדש הזה במשפטים כיצד בנויה? ללימודי משפטים לתואר ראשון לימודי משפטים בנויים כך שמתחילים עם קורסי החובה, עם קורסי הבסיס כך למשל ללמדות תחילה את הקורס בדיני חוזים את הקורס במשפט חוקתי שמדבר על זכויות יסוד את הזכות במשפט פלילי שכל העולם של דיני העונשי נפרס בפנינו בשנה ב' הרבה מאוד קורסי פרוצדורות, דיני קניין, דיני תאגידים ורק בשנה ג' למעשה מתחילים בקורסי ההתמחות שאז מעמיקים דעת בנושאים שלמדנו אותם בשנים הראשונות. אצלנו בקרייה האקדמית בחרנו להתמקד בהוראה יישומית יוצא דופן פתחנו השנה מרכז סימולציות באמת חדשנים מאוד שבמסגרתו הסטודנט לומד מהם מה כלי העבודה הנדרשים מעורך דין הוא יפגוש שחקנים שמתחזים להיות לקוחות ירעיין אותם, יוצאים מהם את והתפל, וילמד מיד אחר כך איך להירוז את הדברים האלה איך להגיש כתב תביעה וכתב הגנה וכתב תשובה לייצג בבית משפט, לחקור נגדית ולמעשה לעשות את כל הפעולות שנדרשות מתקיימות בקריירה האקדמית כבר שנים, קליניקות יוצאות דופן, שבמסגרתם הסטודנט מתנסה בסיוע ללקוחות ובייצוג. אז למדנו שלימודי המשפטים הם עולם עשיר של רקע עיוני, ערכים מוסריים וחברתיים, התנסות מעשית והשכלה כללית. ואת כל זה כדאי לדעת לפני שמתחילים למדוד את הגלימה.